السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل اليوم على بركة الله موضوع عرش الرحمن وصلنا في الحلقة القادمة في الفائتة السابقة الى مفهوم الهيدروجين والأكسجين اما في هذه الحلقة فسنتحدث عن لب الذرات. ماذا في لب الذرات في لب الذرات كما يعلم الجميع اما ان يكون بروتون واما ان يكون بروتونات ونيترونات ما هي البروتونات في حد ذاتها وماذا تحمل في داخلها هنا السر الذي سنعود به الى حلقات اخرى في الحديث عن الذات الالهيه سبحانه وتعالى شكل البروتون هو شكل كروي كروي الشكل يسبح في داخله جزيء مهم جدا هذا الجزيء هو جزيء نوراني من نور خصائصه نورانية نورانية بحتة هذا الجزيء لا يستطيع أن يغادر تلك الكرة أو ذلك الغلاف لا يستطيع أن يخرج منها ويتحرك في داخلها بسرعة مهولة جدا سرعة مهولة جدا أعطيكم هذا الشكل في صورة ثم نواصل هذا عبارة عن الكرة التي تحمل هذا الجزيء المهم هذا الجزيء من النور وهو يتحرك في داخلها يتحرك في داخل هذه الكرة بسرعة مهولة جدا هذا الجزيء له خصائص نورانية هو عبارة عن شيء ما يتحرك شبيه بالذبذبات شبيه بجزيئات النور وليس الضوء أقول النور وليس الضوء لأن هناك فرق بين النور والضوء هذا الجزيء يبحر في هذه الحدود لا يخرج منها إطلاقا، ولذلك، وبتلك الحركة السريعة جدا والمهولة التي لا يمكن قياسها في الأساس، يكون قد جذب إليه إلكترونات تطوف حول لب الذرة، ويكون قد جذب إليه نوعاً آخر في لب الذرة وهو النيترونات هذه النيترونات ماذا يوجد في داخلها يوجد في داخلها أيضا هذه الجزيئات لكن تحمل العكس تماما للجزيء الذي في البروتون إن كانت هذه نسميها شيئا ما هذا الجزيء لا أقول سالبا أو موجيبا ولكن اقول ان كان يعني هذا الجزء شيئا ما فالذي يطوف, والذي يطوف داخل النيترونات هو عكسه تماما هذا الجزء الذي يطوف داخل البروتون له خصائص نورانية عجيبة جدا وغريبة وقوية جدا سنتحدث فيما بعد ما الذي يقع عندما يخرج هذا الجزيء من تلك الكوكبة أما عن عملية الالتحام التي نتحدث عنها فهي ناتجة عن تلك الحركة والذبذبة التي يقوم بها داخل هذه الغشاوة الكروية. في حقيقة الأمر عندما يحدثونكم عن الانفجار النووي فالانفجار النووي هو بمثابة تفرق البروتونات والنيوترونات ما يسمى ديزانتيغراسيون أي أن لب ذرة اليورانيوم تتفكك وتبتعد عن بعضها البعض. هذا هو ما يسمى الانفجار النووي. لكن ما سأحدثكم عنه هو نوع آخر من الانفجارات. الانفجار العظيم. عندما يخرج هذا الجزيء ما يسمي بجزيء الاله من هذه الكرة الصغيرة وينفلت منها وهو أساساً ما يريد أن يصل إليه العلماء في مشروع السر هم يريدون أساساً أن يخرجوا هذا الجزيء من هذه الكرة ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يمسك السماء والأرض أن تزولا يمسك السماء أن تقع على الأرض وبيده مقاليد السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى يقول بيده ملكوت السماوات والأرض ما معنى ذلك أي أن هذا الجزء النوراني الذي يسمونه جزء الجزيء الإله نسبة لله للرب سبحانه وتعالى هذا الجزيء هو أول من كانت به صناعة المادة خلق المادة في داخله نور يتحرك ما يريدون أن يصلون إليه حقيقة هو إخراج هذا الجزيء من كوكبته الكروية هذه الغشاء التي لا يمكن أن يتجاوزها لذلك سبحانه وتعالى سماه بالناقور لأنه عبارة عن نقر أنه ينقر داخل الكرة وكأنك حملت كرة ووضعت فيها شيئاً ما وبدأت تحرك الكرة فهو يفعل ذلك تماماً ولا يخرج منها وإذا خرج من هذا النطاق ماذا يفعل؟ يجذب إليه عكسه تماماً ويجذب إليه أي جزيء آخر موجود فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الكون وخلق السماوات والأرض قال كانتا رتقا واحدا ففتقناهما وعملية الفتق هنا هو أنه فصل بين الأجزاء النورانية الأجزاء النورانية المتعاكسة فصلها عن بعضها في شكل كريات كريات وبقدر قيمة هذا الجزيء، بقدر حجمه وبقدر سرعته، تختلف المادة. بقدر اختلاف قيمته تختلف المادة. وبقدر تواجد وكثافة ما يلتصق ويلتحم به، تتغير نوعية المادة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم الله حافظ هذا الجزيء ألا يخرج من مكانه لأنه إذا خرج من تلك الكرة ماذا سيفعل؟ سيجذب إليه كل شيء أمامه حتى الضوء في حد ذاته سيلتهمه سيجذبه لأنه جزيء نوراني لأنه جزيء من نور الله سبحانه وتعالى لذلك إذا انفصل وخرج عن محوره يكون ما يسمى كما قال تعالى فإذا نقر في النقور فهو في الأساس في داخل تلك الكرة ينقر نقرا يتحرك بسرعة ينقر نقرا ولا يخرج منها فاذا خرج منها ماذا يصير يلتهم كل شيء امامه في حيز ما بقدر ما اعطاه الله فيه من قوه ما يسمى باحداث الثقب الاسود لهذا فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن الرحمن على العرش استوى لولا رحمة الله سبحانه وتعالى وقدرته لولا أنه رحيم بخلقه لولا أنه رحمن قوي ورحيم حنان الملنان لخرج هذا الجزيء لمكنهم أن يخرجوا هذا الجزيء من هذه الكرة ليصير ثقباً أسود يلتهم الأرض ومن حولها لذلك اسمه الرحمن سبحانه وتعالى سأحدثكم لأن الوقت لا يمكنني أن أتجاوز خمسة عشر دقيقة أو 12 عشر دقيقة وتعلمون ذلك سأحدثكم عن هذا الجزيء في حلقة كيف أن الله سبحانه وتعالى انبثق النور كيف انبثق النور من العدم وكيف هذا النور فصل بين المادي واللامادي. سأحدثكم في الحلقة التي بعد هذه مباشرة، كيف لعصا موسى أن تفلق البحر؟ وهناك شيء مهم لا تتطرقون له عادة عندما تتحدثون عن معجزة العصا. معجزة العصا اقترنت بآية اخرى معها كان وجوبا ان تكون مع سيدنا موسى وهي ادخل يدك في جيبك بيضاء تخرج أخ ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء ناصعه لماذا اعطاه الله هذه الايه في يده لان يقدر على حمل تلك العصا المشبعه بهاته الجسيمات النورانيه في شكل عصا لأن كل الحياة جميعها تدور حول هذا الجزيء النوراني الذي يتحرك في داخل البروتون تلك العصا سنشرحها في حلقة حملت قوة فيزيائية رهيبة وهي موجودة في التابوت ولذلك كان التابوت كلما حملوه وفيه تلك العصا كانت لهم خوارق سنتحدث عنها باذن الله الى هنا سنعود مع انفجار العيون في الطوفان وما قيمه الخشب في مقاومه مثل هذه الاجزاء سنتحدث في ذلك في سفينه نوح وفي عصا موسى المشبعه بهذه الطاقه النورانيه التي فصلت بين المياه واجزاء المياه ملتقانا في الحلقه بعد هذه ان شاء الله السلام عليكم